ممكنش فلاش. ممكنش فلاش. هنا شوفوا معنا السيم زوار السيم زوار وزير, وزير الخارجية والتعاون اللي غيفك المشاكل ديالنا وديال الصخرة ها هو قاعد ناشط هنا في سانتريجي الدوحة في الزيارة الرسمية الملكية ها هو قاعد ناشط هنايا مع كرو مع البنات والتيتيز اهو الشومبانيا السيم زوار السيم زوار ها هو كيتخا غيرك السوار وينك السوار السيم زوار شو غادي يمشي نمشي نسلم عليه يعني. حيدو فليس معايا لا لا خليني خليني خليني يشوف المغرب فلوس المغرب اللي كيمشي واديني اه فوشان مالك مسكين واش كتيريني واش انهي حتى هو يا بغيتي دير ليه ه المهمتوا راه قاعد المستشار صاحب الجلاله قاعد كيضرب الكاس كضرب الشمبانيا انت تحيي المملكه المغربيه وادعي لي مراه من داك ها انت السيمسوار ها هو انا الشمزو وانا مع السيتيز و بعد كيبربر انا الشمزوات ديمت مليكه دما الش انا شو انا الشمزور تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، راك المشاكل مشاكلنا، أنا ولا حل المشاكل، لا إله إلا أنت سبحانك اللي إن كنت من الظالمين، شوفوا معانا، دروس الشعب كلشي باكو، كلشي على ظهرك، ها آه. آه. يمنا آه. ها، آه. الاصول من لايره في وين راح محمد فاير والاير ماكس ضرب ضرب عليهم